تمتحن اوبن بوك اوبن بوك ازاي يعني اسمحنا نبص في الكتب والمراجع طب التعليم بقى سهل يا اهو the don't know if make you السلام عليكم ورحمة الله أيوة حسن اطعم لي ستمائة وخمسين مسكين حسن ووزع بطاطين وطلع لي عشرين واحد سنادي للحد. لا بلاش بالعبارة لا حسن خليها بري يا حسن مشي خبي كتاب خبي كتاب يبصمنا تمتحن اوبن بوك اوبن بوك ازاي يعني مسمح نبص في الكتب والمراجع طبعا التعليم بقى سهل اوه يعني ما اسمح كده ان كنتوا تنقلوا من الكتب عين عينك قدام المدرسين السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خير؟ أمورني كيس كبير كده لميني فيه بقى ايه شوية على شوية شيبسيهات على حاجة ساقعة على على شوية عصاير ها وعلى ايس كريم لو عندك ولو في سندوتشات حط بس انا جاي لا اله الا الله عطش